أغرب وألعب طيارة ممكن تسمع عنها في التاريخ، طيارة اختفت بعد طلوعها من المطار بوقت قليل جدا، وفي ظروف أغمض من الغموض، والمفاجأة إنها ظهرت مرة تانية بعد 35 سنة من تاريخ اختفائها، واللي كان موجود لما لقوها كان مرعب وأغرب من الخيال، يا ترى إيه هي قصة الطيارة دي؟ وإيه اللي كان موجود جواها بعد ظهورها؟ كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في حلقة النهاردة. رحلة سانتياجو برقم 513 وتحديدا يوم 4 سبتمبر سنة 1954 اقلعت طيارة تبع خطوط دولة تشيلي في امريكا الجنوبية في رحلة رقم 513 من احد المطارات اللي موجودة في المانيا وكانت متجهة لمنطقة من سانتياجو عاصمة تشيلي. في رحلة مدتها بتتراوح حوالي 18 ساعة وكان فيها حوالي 88 راكب واربعة من طاقم الطيارة وكان المفروض ان الرحله هتطلع من المطار بتاع المانيا وبعديها تقف في مطار بورتو الجيري في البرازيل عشان الصيانه والاستراحه وبعدها ترجع تتجه على مطار سانتياغو وكل ده لحد دلوقتي يبان طبيعي ومفيش اي مشكله المشكله ان الطياره اول ما طارت بوقت قصير جدا اختفت تماما من الجو ومبقيتش ظاهره على الرادارات وتحديدا من اول ما طلعت فوق المحيط الاطلسي واللي كان اغرب من كده ان الطياره ما بعتتش اي رسائل استغاثه وما كانش فيه أي شيء غير طبيعي في الجو، ولا حتى بلاغ واحد عن اختفاء أي طيارة، وبرغم كده الطيارة اختفت عن عين برج المراقبة. وبعدها خرجت مجموعة استكشافية عشان يدوروا على أي أثر ليها. واستمر البحث عليها أكتر من حوالي ست شهور متواصلين. ولكن للأسف ما كانش فيه أي نتيجة. لا الطيارة وصلت المطار في سانتياغو أو حتى رجعت المطار في ألمانيا تاني، ولا حتى لقوها في أي مكان. وبعد محاولات بحث كتير جدا، فقدوا الأمل إن هم يلاقوا الطيارة. أو حتى أي أثر حطام لها رجعت فرق البحث بدون أي أمل، واعتبروا إن ركاب وطاقم الطيارة في إعداد الموتى، ولكن المفاجأة بقى إن الطيارة دي رجعت ظهرت تاني، وتحديدًا في سنة 1989. إتفاجئ برج المراقبة في أحد المطارات في البرازيل بظهور طيارة غريبة وغير مألوفة بالنسبة لهم على الشاشات بتاعة الرادار. وما كانش عندهم أي بلاغ أو أي تعليمات إن في طيارة هتهبط في المطار في اليوم ده. وهنا برج المراقبة بعد انظار للطيارة لان مش مسموح لها بالهبوط في المطار ده ولكن طاقم الطيارة مكانش مستجيب لأي انظار والطيارة استمرت في الهبوط ناحية المطار ساعتها المطار وطاقم المرعبة ملاقوش حل قدامهم غير انهم يفضوا المطار للطيارة دي عشان تهبط ويعرفوا ايه حكايتها وفعلا هبطت الطيارة في المطار بتاع البرازيل ساعتها راحت فرق امنية من البرازيل ووجهوا تحذيرات من بعيد تحسبا ان يكون فيها اي مشكلة ما ولكن برضو مكنش فيه اي استجابة ولا حتى باب الطيارة اتفتح ساعتها قررت الفرقة الامنية انها تقتحم الطيارة وتشوف ايه الموضوع بنفسها تعرف ايه اللي موجود جواها وبالفعل دخلوا الطيارة وهنا كانت المفاجأة المرعبة الفرقة الامنية مجرد ما دخلت الطيارة ملقيتش غير 92 هيكل عظمي موجودين جوه اللي هما كانوا 88 راكب بالاضافة الاربعة من طاقم الطيارة والهياكل العظمية كلها كانت قاعدة على الكراسي زي ما أنت شايف في الصور كده، وحتى هيكل الطيار كان لسه زي ما هو، وكان لسه ماسك في إيده مفتاح التحكم. والمرعب اللي في الموضوع إنه مش بس الهياكل العظمية اللي كانت كلها قاعدة على الكراسي زي ما هي، المرعب أكتر إن ساعتها اتسأل سؤال منطقي، وأكيد حد منكم سأله لنفسه هو إزاي هيكل عظمي يسوق طيارة ويهبط بيها بشكل طبيعي جدا؟ فرق الأمن كانت واقفة عاجزة قدام لغز مرعب ومحير. وملا حل غير انهم يبلغوا الحكومة البرازيلية بالموضوع عشان يعرفوا بايه القصة الغريبة دي وبالفعل بدأت الحكومة البرازيلية في البحث عن قصة الموضوع من الاول ورجعوا لسجلات القديمة ولقوا ساعتها قدامهم صدمة مرعبة جدا صعب على اي عقل بشري ان هو يصدقها وده لانهم اكتشفوا ان الطيارة دي كانت تبع شركة طيران خاصة في تشيلي اسمها سانتياجو والغريب في الموضوع ان الشركة دي كانت قفرت من سنة 1956 يعني وقت ما الطيارة هبطت الشركة دي ما كانتش موجودة أصلاً، والصدمة التانية اللي اكتشفوها في الوقت ده إن الطيارة دي كان متبلغ عن اختفائها، وساعتها اتسأل سؤال تاني إلا وهو إزاي الهياكل العظمية دي ما طول الوقت ده؟ وطبعاً الصدمة كانت كبيرة ومحدش فاهم حاجة، ساعتها الحكومة ما حبتش تعلن عن الموضوع بشكل رسمي في وقتها، وأعلنوا عنه بعدها فترة طويلة، وساعتها استدعت الحكومة خبراء وعلماء من جميع التخصصات. عشان يقدروا يوصلوا لتفسير علمي لحدوث الواقعه دي، ولكن كل محاولاتهم كانت فاشله، ومحدش فيهم قدر يجيب تفسير باللي حصل، وكل الآراء اللي اتقالت في وقتها ما صدقتش، وما كانتش مقنعه للناس، بس كان في رأي اقليه من الناس اقتنعوا بيه، والرأي ده كان إن الطياره دي دخلت في انحراف زمني، يعني بالبلدي كده سافرت عبر الزمن من خلال دخولها في ثقب دودي في الفضاء، وده اللي خلاها ترجع بالشكل ده. ولكن لو احنا فكرنا في كلامه بشكل منطقي وافترضنا ان ده حصل ازاي الطياره قدرت ترجع وازاي اصلا قدرت تهبط في المطار بالشكل الطبيعي ده الموضوع ده محير العالم لحد وقتنا هذا ومحدش لحد دلوقتي يقدر يفسر اللي حصل ده بشكل منطقي وشكل واضح وفضل الموضوع معقد محدش يقدر يحله لحد النهارده وكده تكون نهايه حلقتنا وما تنساش تكتب لنا رايك وتفسيرك في التعليقات ولايك واشتراك في القناه لان ده بيشجعنا